السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات امنيه حسن بقى واخيرا اللحظه المنتظره في لوج الولاده خدنا بقى شويه صور كده قبل ما نروح المستشفى للذكرى اللي اول مره يشوفني ما ينساش يحط اشتراك ويعمل لايك للفيديو ويفعل جرس التنبات عشان يوصله كل جديد. لوج قلب مامي انا رايحه دلوقتي حبيبتي عشان ان شاء الله باذن الله أولدك بالسلامه عايزه اقول لك ان انا بحبك من قبل ما

بصي كل يوم عشتو معاكي وانتي في بطني كنت بحبك فيه اكتر وبتعلق بيكي اكتر واكتر ربنا يا ربي عليكي ويقومني بالسلامه ويقومني ليكي بالسلامه ويخلينا البعض يروح قلبي ويمتعني بيكي يا رب يكرعني عيني بيكي دون زياده او نقصان يا رب يا رب يا رب يا حبيبه قلب مامي بحبك قوي انت حاجه لولي

زي لما تدعي بالسلامة نحبها جامد تعالى كده هات كده هات وشك زي هتوش. لما بالسلامة لما نحبها جامد وانت جامد وما فيش حاجة وما هي هتقع وما هي هتقع تخليها تقوم قبل ما تقع يعني انتوا منتظرينها بشغف كده زيي؟ اه متحمسين؟ اه ولي... يا رب يا لولي تيجي بالسلامة نعمل <تصفيق>

ان آه. شاء الله باذن الله ودولي اقول لكم بالسلامه على فكره بقى ايه هاد ميلادي ما تقولوا لولي هيكون بعد 4 كي اه يا علي لسه انا وانت طيب كل سنه وانت طيب يا رب وعلى فكره التالي. انت وولولي هتبقى هتبقوا ميلادكم مع بعض ان شاء الله اه بقول لكم هتدعوا لي انا ولولي لما نخش قلت العمليات اطلع انا آه. وهي مع بعض اه قولوا بقى ايه ده ماشي ده ده.

يا رب يا رب يا قلبي يا رب حطوا لايك واشتراك انتوا عايزين تحطوا لايك واشتراك؟ على فكرة هنوريكم الطفلة دي في الاول في الاول هنوريها لكم بحبها على فكرة الاكل عندنا جميل احنا في مستشفى الندى دلوقتي ورايحين بقى هنطلع على على الغرفة

Tu el hello canasta o

تويله <تصفيق> <تصفيق>

لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ما

شويه حضور صحت يا ولاد دي صور صور تزيين هي رايحه يا ولاد انتي بس صور يا

<تصفيق> هنا بقى دي كل تخاريف البنج بقى ابتدت بقى تطلع عليا صدعت الدكاترة وصدعت جوزي وجوزي بقى عمال يقول لهم انتوا ايه يعني ليه ما اديتوهاش بنج كلي بدل نصفي بصوا عمال اتكلم برغي هنا بقول ايه ريحة الشياط دي دكتور بيقول لي شوي

والدكاترة كلهم مش فاهمين انا في ايه الدكتور بتاعي بيقولي للدكتور بتاع التخدير دي مش مش واخدة بنج دي عاملة دماغ واخدة الصباحة لا لا البنج النصفي برضه على فكرة بيخلي الواحد يقول الدرر الدكتور بيقولي ان احنا مدينيك مصل الصراحة مش عارفة اوقف كلام من ساعة ما دخلت

قطت العمليات لحد ما خرجت يعني انا مش فاهمه كان ايه اللي حصل لي كنت مهيبره جدا جدا جوزي كل اللي طالع عليه انه هو عمال بيضحك اول مره بقى يحضر معايا ولاده جوه ودي و... تاني ولاده بينج نصف ليا الاولانيه هو ما دخلش أه كان مسافر ودي بقى اول ولاده اصلا يدخلها معايا وبينج نصفي فعماله ايه بقى ابدع مش قادره اوصف لكم كنت برغي في اي حاجه

كل حاجة انا هنا كنت عمالة بكلم الدكتور على القناة تقريبا يعني مش فاهمة ايه اللي جابتك ليه يعني بس كنت بحكي له عنها يعني بصوا مش مبطلة رغي رغية رغية رغية يعني يمكن الرغي اللي برغية معاكم دلوقتي في الفيديو اقل من اللي كنت قاعدة برغية معاهم جوه في العملية صدعتهم فعلا يعني جوزي بيقولي ايه القدرة الغريبة دي ده اكني كنت حد ربطك وما صدقتي انطلاقتي. <تصفيق>

لا ما واو... جاش اه عشان في حركة بيعملها الأول بيجري على طول على الوقت ويصورك ما دام قاعد معاكي فهو بيحجبك بس احتمال يخونك انا هطمن على بنتي طاير أنت أكتر مني حاضر <تصفيق>

نوريتني يا حبيبتي ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه ويتعمكم كلكم. ايوه. مش عادي خالص. اه. اه. تعالى نصورها من هنا مع بعض. صورين معدي بيها حوالي ايه؟ يلا جايبك مع دكتور ايمن. جاية؟ اه.

خبر بس يعني الدم دي بتاعك الدم موجود ولد يا يا لا بجد والله

شفتي؟ ايه؟ وائل لك اخبار وائل ايه ايه ايه؟ يعني ازاي سي هتبقى وائل يفهموني؟ ايه دي؟ انا قلت السي دي يا سامح انا <تس> قلت لك وقتها واضح قوي لا يا دكتور انت كذا مرة وعملت لي دي يا لا لا يا دكتور يا دكتور يا دكتور

اهلا بكم رايي هاي سايب ماذا يقول هاي بشفطه حجرين ماذا تقول هاي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها أنا

ايه عامله انت بعملة مونيت, شامل. مونيت, شامل. مونيت, شامل. مونيت, شامل. مونيت <تصفيق> انا أدمن عشان <تصفيق> الناس فيها؟ اخذ عشان ده؟ لا ما انت هتعملي ده؟ على اسم العيال تاج باسمها لا باسم <تصفيق> لا يعني <تصفيق> <تصفيق> <طب شفت> لا <العجلة. تصفيق>

لا اه للنقاب <تصفيق> نعم هو هواف اللي اللي يريده فايصرين مقبير وكذا؟ لا, لا خالص لا؟ لا خالص دفرت حميز دول ايه؟ ده شاكتك كده <تصفيق> ده هيبقى دول <ده> بس تروكس دول <تصفيق>

Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama, Nayama,

<تلتأك> <تلتأك.> أنا لا لا لا لا ميمي والله لا لا لا لا لا لا لا

نسختك يا امي شبهها جدا نسخة يا مساء يا عندك دكتور دور كده ممكن تلاقي

<تصفيق> شوف عيل تاني ولا لا أنا

يلا الأطفال بره الأطفال بره كلهم يلا الأطفال بره يلا عشان ماما هتحط لها من السيروت ده السيروت ده يلا مشي يلا انا عايز اشكر دكتور ايمن على الولادة السهلة ومعلش يعني صدعته جوه في أوضة العمليات وربنا يبارك له يا رب في أغاني تسلم يا دكتور ربنا يخليك

بايه? بحب سيديا بحب... بحب... جامد. دلعها هلوية. اه. تحبها جامد جامد? اه. اختك الزغنانة اننا? اه. حبيبي. وانت كمان قاعد انت شوفها?

هي يا هي قال ماما لولي اتحركت زي بابا بابا حركي حركي عرفتها يا بابا معاك مامي الحمد لله ماما لك الحمد لولي

سلية نورتني بالسلامة وبالكل كل مشتاء يا رب كل محروم ويا ربي يا ربي يا ربي رزق الجميع بالذريه الصالحة احنا خلاص كده مروحين البيت ونبدأ صفحة جديدة بقى كده وبداية جديدة ان شاء الله مع سيليا ونشوف بقى حياة الامومة بقى اول مرة بقى ام بنوته ف فمتحمسة جدا دعوتكم ان يتم نفاسي انا وهي على خير

وربنا يرزق كل مشتاق يا رب اشوفكم في فيديوهات تانية جديده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك like، اكتبوا كومنت وشيروا مع صحبكم.